בואו נלמד קצת על זורמים. אתם ודאי יודעים מה זה זורמים. אך אנו נדבר עליו במובן הפיזיקלי, ואפילו במובן הכימי, תלוי באיזה הקשר אתם צופים בסרטון הזה. זורמים הם משהו שמקבל את הצורה של הכלי המכיל אותו. למשל, אם יש לי כדור מזכוכית, נסייר אותו. נגיד ממלאים את כולו במים. אמרתי להגיד שאנו בסביבה נטולת גרוויטציה, אך זה לא כל כך מעניין אותנו. בואו נגיד שכל סמק בכדור הזה, כל סמק ממולה במים, בואו נגיד שהכלי הזה עשוי מגומי, לא מזכוכית, עשוי מגומי. אני אשנה את הצורה של הכלי הזה, אך את שלו. אם אשנה את הצורה של הכדור, כך בצורה הזאת, המים ישנו את הצורה שלהם, ביחד עם הכלי. במקרה הזה יש לי מים ירוקים, את עוד עבר יקרה אם את הכלי בחמצה או בגז כלשהו, נכון? הוא ימלא את הכלי במצב הזה וגם ימלא את הכלי בעל הצורה החדשה. באופן כללי זורם מקבל את הצורה של הכלי שמחיל אותו. נתתי לכם שתי דוגמאות של זורמים. ישנם נוזלים. ישנם גזים. אלה שני סוגים של זורמים. שניהם מקבלים את של הכלי, מחיל אותם. עם כך, מהו הבדל בין נוזלים וגזים? טוב, גזים הם תחיסים. פירוש הדבר שאני יכול להקטין את הנפח של הכלי, והגז יהיה יותר צפוף בתוכו. תחשבו למשל, שאני ממלא בלון באוויר. ניתן ללחוץ עליו קצת, יש אוויר בתוך הוא. יכול להיות שהלחץ יהיה בשלב כלשהו. לחץ גדול מדי והבלון נתפוצץ, אך ניתן ללחוץ עליו. לעומת זאת, נוזל הוא לא דחיס. איך יודעים שנוזל אין לא דמיינו את אותו בלון מלא, כולו מלא במים, עד הסוף. אם נוחצים על הבלון מצד כלשהו, בואו נגיד שיש לי הבלון הזה. מלא במים. אם נלחץ על הבלון הזה בכל הצדדים, לא אצליח לשנות את הנפח שלו. לא משנה מה נעשה, לא נצליח לשנות את הנפח של הבלון. לא משנה כמה כוח או כמה לחץ נפיל על כל צעד, אם הוא היה מלא גז, בלון בצבע מגנטה עבור הגז, אם הוא היה מלא גז, היה אפשר לשנות הנפח שלו על ידי הגדלת הלחץ על הצדדים שלו. ניתן ללחוץ עליו. והוא להקטים שלו. וכך מהו הבדל בנוזלים וגזים? הגזים תחיסים והנוזלים אינם תחיסים. מוחרר איתו נלמד שניתן להפוך נוזל לגז וגז לנוזל, וגם נוזל למוצק. נלמד זה מוחר יותר. אך הגדרת עבודה יפה. נשתמש בזה ונתמקד כעת בנוזלים. כדי לנסות ללמוד קצת על נוזלים או תנועת זורמים בכלל. בואו נראה את הדבר הבא. יש לנו את הכלי הזה, מופיע הרבה בספרי פיזיקה. זהו כלי מוזר שהוא יחסית צר בחלק הזה. יש לו צורת U, ובצד השני יש לו פתיחה הרבה יותר גדולה. השטח של הפתיחה הצרה הוא 1 והשטח של הפתיחה הרחבה הוא A2 זאת גדולה יותר נמלא את הכלי הזה בנוזל מסוים בצבע התחלת זה הנוזל שלי נמלא את כולו בואו נראה טאדאם! זהו, תראו בנוזל, בסדר גמור בנוזל, הוא לא דחיס. בואו נזכור מה שאני יודעים בקשר לעבודה. ונראה אם נצליח ללמוד על כללים בקשר לכוחות ולחצים בנוזלים. מה אני יודעים על עבודה? עבודה היא כוח כפול דרך. אני יכולים לדבר על אנרגיה מושקעת במערכת. כתוב זאת כאן, עבודה שווה דרך. כשעסקנו ביתרון מכני, למדנו שהעבודה המושקעת שווה לעבודה המופקת. נכון? הכוח כפול הדרך המוכנסים למערכת מסוימת שווה לכוח כפול הדרך המתקבלים מאותה מערכת. אולי תרסו לחזור לפרק העוסק בעבודה, אך זהו חוק שימור האנרגיה. מכיוון שהעבודה היא האנרגיה המוכנסת למערכת ונמדדת בג'אולי. העבודה המופקת היא האנרגיה המתקבלת מהמערכת, כלומר האנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת. היא רק מתגלגלת לצורות שונות. נשתמש עכשיו בידע הזה, כוח כפול דרך בכניסה שווה לכוח כפול דרך ביציאה. הכוח בכניסה כפול הדרך בכניסה שווה לכוח ביציאה כפול הדרך ביציאה. מסדר נגיד שאני לוחץ בכוח מסוים על השטח הזה, יש לנו יש לנו בצבע אדום. אני דוחף את הבוחנה הזאת כלפי מטה. אני דוחף עליה בכוח F1. הוא מצליח להזיז אותה D1. זה המיקום ההתחלתי שלה, וזהו המיקום הסופי. חלק הכי קשה בסרטון הזה הוא בחירת הצבעים. נגיד שדחפתי בבוכנן נא את המרחק הזה. זהו המרחק. זה D1. המים היו כאן ואני דחפתי אותם D1 מטר כלפי מטה. במקרה הזה, העבודה שווה ל 1 כפול D1. נכון? שואל שאלה. איזו כמות מים הזזתי? כמה סך הכל מים הצלחתי להזיז? הנפח הזה, נכון? קחתי את כל הנפח הזה ודחפתי אותו כלפי מטה. מהו הנפח הזה? אותו אני הזזתי. הנפח י הנפח שהוא זז, הזה זה מין גליל של נוזל המרחק הזה כפול השטח הזה, נכון? כפול השטח של הכלי במקום הזה. אני מניח שהוא קבוע בחלק הזה ושהוא הנפח שווה ל-A1 כפול-D1. נכון? הנפח הזה הלך לאן שהוא? מה אנחנו יודעים על שהם אינם חיסים. לא ניתן לשנות את הנפח הכולל שלהם. על כן, הנפח הזה צריך ללכת למקום אחר. זה היה המצב של הנוזל. פני הנוזל יעלו במידה מסוימת. נגיד שהם עלו לחן. אלו פני הנוזל עכשיו. פני הנוזל יעלו מרחק מסוים. איך אנחנו יכולים לדעת מהו המרחק הזה? הנפח שהוזז כאן צריך ללכת לאן שהוא. הנוזל ידחוף זה, זה ידחוף את כל הנוזל, הנוזל צריך ללכת לאן שהוא. זה בעצם ייגמר כאן. אלה לא יהיו בדיוק אותן מולק, לא תכ alive. נקבפו נוזל מסוים כאן, שיתחוף נוזל מסוים כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כל הדרך, עד שהנוזל כאן נדחף, אלכן, הנפח הנדחף כאן כלפי מטה שווה הנדחף כאן כלפי מלה מהו שינוי בנפח? איזה נפח נדחף כאן כלפי מעלה? הנפח הזה שווה למרחק D2 כפול השטח הגדול יותר. אפשר להגיד, הנפח V2 שווה למרחק D2 כפול השטח הגדול יותר. אני יודעים שהנוזל אינוד אחיס. על כן שני הנפחים האלה שווים, נכון? אנחנו יודעים ששני הגדלים האלה שווים, על כן a1 כפול d1, השטח הזה כפול למרחק הזה, יהיה שווה ל 2 כפול 2 השטח הזה כפול למרחק הזה. נראה מה אפשר לעשות. אני יודעים שהכוח המוכנס כפול למרחק המוכנס, עכשיו לכוח היוצא כפול למרחק היוצא. לקח את הנוספה הזאת, שנה לצבע ירוק כדי לעקוב אחר הנעשה, ונחלק את שני האגפים. נכתוב זה מחדש, בואו נראה שכתבתי מחדש. בעצם הזמן המשיך הבא.